Perniagaan boleh beroperasi seperti biasa bermula 4 Mei 2020. Ha, ini adalah petikan daripada uh, harian metro dan... Uh, kenyataan tu memang dah disahkan oleh kerajaan sendiri SOP pun dah bagi kat peniaga-peniaga untuk menangani COVID-19 ni Dan dari statement tu ramailah peniaga yang uh, mula ambil kesempatan untuk buka kedai masing-masing Tak kira lah dia jual makanan ke, dia jual top up ke, dia jual perabot ke Sebab semua dah boleh buka uh, melalui kelonggaran yang dibenarkan oleh kerajaan dalam tempoh PKP ni Kalau uh, apa nama kalau kita pergi ke kedai makan lah, aa, macam mana kita nak meyakinkan, aa, meyakini sesuatu servis tu dan makanan yang dihidangkan tu. Siapa yang masak kan? Adakah tukang masak tu masak dengan cara yang bersih, pakaian dia sendiri bersih ke tak, keadaan dapur tu bersih ke tak, kan? tempat duduk yang orang buka. Okay, walaupun dah uh, ada social distancing Maksudnya satu meja tu ada kena jarak beberapa kursi uh, So, benda-benda tu like uh, Like kursi tu lah yang orang dah sanitize ke kan? Kita tak tahu siapa yang duduk So, kita kena perlu berjaga-jaga uh, Ada kedai yang memang dibenarkan uh, untuk pegang senduk ambil makanan sendiri So, siapa yang dah pegang tu uh, Kita benar-benar macam tu kita kena Uh, berwaspadalah Benda-benda Macam ni owner kena Take note uh, Dari situ dia orang uh, Mungkin pekerja tu Kat kedai tu uh, Ambilkan ke kan So customer just tunjuk-tunjuk uh, Nak apa uh, Nak tu nak ini uh. Uh, Apa kata uh, Pekerja kat situ yang ambilkan Dan Itu lebih selamat Macam kerusi meja Walaupun kerajaan benarkan Untuk makan kat kedai Tapi masih ada owner yang Owner kedai yang uh, buat langkah berjaga-jaga uh, Yang mana diorang tak benarkan makan uh, Take away je So security kat situ lebih terjamin Dan bukan je untuk customer Tapi owner pun, uh, owner dan pekerja kat situ pun lebih selamat Contohnya perniagaan uh, yang lain lah Yang boleh kikwa okay, bagi contoh okay, Selain daripada kedai makan Contoh macam kedai membaiki telefon uh. Kalau korang kalau korang lah, eh, korang uh, kata benarkan ke tak Kalau pekerja tu sendiri sentuh handphone korang ha, Macam pekerja tu uh, nak betulkan Of course dia akan sentuh kan uh, Tapi macam pekerja tu juga dia pun akan fikir benda yang sama uh, Perlukah aku sentuhkan handphone dia kan uh, Yakin ke customer kita tu bebas covid uh, Kalau macam uh, ada orang kalau macam pekerja tu lap Handphone dia Dengan sanitize Dengan uh, sanitize sanitizer, Okay Depan customer Ada Orang yang Contoh Ada customer yang Jenis uh, Cepat terasa lah. So uh, Mungkin ada orang di macam Savage gila kan Tapi Nak buat macam mana kan nah, Sebab itu uh, Semua dah kena Berjaga-jaga Situasi sekarang Mana boleh uh, orang kata Sesuka hati je Pegang orang punya barang kan Dan semua sekarang benda orang kata benda sekarang ni semua dah was-was. Kita nak pegang ni, tak boleh. Kita nak pegang tu, tak boleh. Kita nak berinteraksi dengan uh, customer pun, benda ni jadi terbatas. Dah tak percaya each other. Lagi-lagi orang kata bekerja yang, pekerja-pekerja uh, yang, Uh, dekat uh, kedai ni banyak berhadapan dengan orang ramai dan tempoh yang lama. So, sangat berisiko lah untuk diorang uh, untuk kena. Tapi sekiranya masing-masing uh, ikut SOP dan garis panduan yang ditetapkan. Okey, saya rasa everything is going be okay. Uh, uh, cuma jangan degil tu ja, lah. <laughs> okay?